Záhonyból ceglédre, közegedő személyvonat érkezik az első vágányra, kérjük a vágemre, vigyázzanak. Záhonyból ceglédre, közegedő személyvonat érkezik az első vágányra, a vonat, vonat ceglédig csak szónok és abonyan áll meg, kérjük a vágemre, vigyázzanak. szajol szajolállomás, köszöldjük ebben személy Személyvonat indul, Ceglédre, az első vágányról. A személyvonat Ceglédig, az első vágányról azonnal indul. Kérjük a beszélget, fejezzék be. A második vágányon vonat halad át, a vágány mellett kérjük vigyázzanak. és a 3-ban, 5 is megállón helyet ad. Szónokról Szentesre közlekedő személyvonat érkezik a negyedik vágányra, kérjük a vágányra, vigyázzanak! Szónokról Szentesre közlekedő személyvonat érkezik a negyedik vágányra, ha a vonat kis tőke kivételével mindenre máson is megáll helyen, megáll, kérjük a vágányra, vigyázzanak! Szajol, szajol állomás, köszöntjük kedves utasainkat, személyvonat indul Szentesre a negyedik vágányról. A személyvonat szentesre a negyedik vágányról azonnal indul. Kérjük a beszállást fejezzék be. Ha helyen néz, a 200-ös, de ezek nem A is nagyon sokáig rohajtja a És ha valaki a magára. És Szónokról, megyő túra, közegedő, személy vanat érkezik, az érdik vágányra, körüljük a vágában, nem biztosanak. Szónokról, megyő túra, közegedő, személy vanat érkezik, az érdik vágányra, a vonat minden álmas, megáll, megáll, körüljük a vágában, Szajolás, köszönjük, képes a srácokat! Személyvonat indul, bezült óra, a névidék vágányról! A személyvonat bezült óra, a névidék vágányról azonnal indul. Félvigy a messzás, fejezzék be! Ötlekedő, az, az első lágás, a vonat az, az első vágásnak, a vonat minden állomáson eszegálló helyen megállít, és a vágás mellettük közlekedő, személyvonat érkezik a negyedik válkáig. A, mellett, Nagyon, állomás, degrésül, ére, a dábonyba, ötlekedő, vonat kis köszönközés idézővel minden állomáson és megálló helyen megáll. Kérjük a vágyát mellett, hogy játszanak! állomás, a negrédző, de veszed, éregyháda, ráhozba közlekedő, személyvonat indul a harmadik válkát a vonat, minden állomáson is megálló helyen megáll. Kérjük a vágyát mellett, hogy Szónakró, hol mezővása helyi közegedő, személyvonat érkezik a ledik vágaira, kirik a vágra meg vigyázonak. Szóna, hol közegedő, személyvonat érkezik under edik vágaira, ahol minden hamas süsmám hely mega, kirik a vágra Szajol, Szajol állomás, köszügyi keves sorsáinkat, személyvonal indul fogymezővársány helyre a nedadék vágányról. ها سمی وران هل مزر و جهههی قانه لیدیگ مرگن رو از انا این دور. کیرگو بسرش فیر به What? Budapest munkati pályánvalról, Debrecen, háza, Záonyba, közlekedő zsebosolat érkezik a harmadik vágányra. Kérjük a vágányra, viázzanak. Budapest munkati pályánvalról, Debrecen, háza, Záonyba, közlekedő zsebosolat érkezik a harmadik vágányra, a vonat apafa kivételével kivételébe. Minden áll másról is megáll a helyen, megáll a vonatra, gyorsolati pújtjegyváltása kötelező. Kérjük a vágányra, viázzanak. Szajol, a állomás, köszöntjük keves rosszonyokat. Sebes vonat indul. Debrecen, ilyen ház a a harmadik vágáiról. A sebes honat, Debrecen, ilyen ház a záronyba, a harmadik vágányról, azon indul. Kérjük a veszást, fejezzék be. volt volt ez olyan ez az a tegyelni van az első vágást azt itt a baj adat gyűjtő